Дев'ять років революції гідності. Як це було на Хмельниччині? Спогади учасників та свідків тих подій. Свої чужі діти. Історія дитячого будинку сімейного типу, які переїхали через обстріли на Хмельниччину. Садочки без укриттів. Чи планують на Хмельниччині відновити роботи дошкільних закладів, в яких немає сховищ?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 іменно по причині війни, антитерористичної операції та зарічньої загострення ситуації. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Основні події розгортались тут, на Майдані, біля цього пам'ятника. Це пам'ятник «Віра, надія, любов». І ми тут постійно збиралися, тому що тут недалеко стояли камери, і видно було, що іде майдан не тільки в Києві, а по всій країні. Шокувалися в колони, йшли по місту з прапорами України, стрічками. Мене звати Ірина Ковалевська. Я майданівка, учасниця Революції Гідності і на даний момент волонтерка. Це було. Здається, 23 листопада 2013 року я вийшла на Майдан для того, щоб захистити наш європейський вибір України, за те, щоб ми вступили на рівних правах в Європу. Загідність з самого початку в Хмельницькому на майдані. Було дуже багато молоді, мирні були акції такі. Потім почали приєднувати вже старше покоління. Ну, тоді вже і політики почали приєднуватись. А щодо побиття студентів, тоді масова вся країна вийшла в всіх містах. Основна фаза Майдану. Було дуже-дуже багато людей. Майже вся площа була заповнена. Була така погода, дуже неприємно. І сніг мокрий, і дощ, і вітер, і похолодання. Тут стояли вже пізніше намети. Тут один намет стояв, потім тут була, нас, можна сказати, як кухня, чай варили. Це все, що тут на столі, це стосується Майдану. А це цікава кастрюлька, коли Янукович і Верховна Рада тоді прийняли закон в касках, масках не ходити, і ми з донькою взяли кастрюлі, одягли на голову, поверх одягу. І прийшли на Хмельницький майдан. Це був протест і виклик. Ми ну, хотіли показати, ми не боїмося. Приходили постійно на майдан щодня, а потім вже ну, воно переросло в немирний. Були і побиття, і вбивства. І тоді це вже переросло. Ну можна сказати, війна почалась на майдані. Тому ми розуміли, що це не тільки Янукович, ми знали, що він з Росією. Для мене найскравіший епізод – це був тоді, коли брали адміністрацію. Оскільки ми вийшли на Майдан і взяли на себе відповідальність за це, більше ста людей загинуло на Майдані. Багато було, зникли безвісти, але ми, послідовники, боремося за ці ідеали, ми ніколи не відступимо від них, як би нам важко не було. І тому слава героям Майдану, слава небесній сотні і всім тим, хто загинув за незалежність України, за її майбутнє, за краще життя наших дітей. Сьогодні на обід в дитячому будинку сімейного типу родини Шунда борщ та пиріг. Обізутували на шістьох дітей та двох дорослих. На обід є борщ, перве, друге, там пільмені варимо, каші, супи, все, все, що можна. Це ще маленька кастрюля. У нас там була більше, а це, мабуть, літрів. На 15, ну хороша така каструшка. Маленькі, ну маленьку зварить борща я вже не зможу. Аби усіх прогодувати, каже батько, вихователь дитячого будинку сімейного типу Віктор Шунда, роблять заготовки. Да, переїхали, то не було навіть багато продуктів пропадало, викидали, а потім потихеньку-потихеньку придбали морозівку, придбали холодильничок. Зробили хороші заготовочки, так що ніхто не голодає, всі доволі. Так можу навіть показати, будь ласка. Заготовки, її діти не голодні. фермерша хорошо допомагають зі далі. У цій кімнаті живуть сестрички Альона і Тетяна. Старша Альона малює, а молодша Тетяна демонструє костюм вишиванку, у якому виступала на шкільному святі. Почали ми жили в селі в одному, тоді мама наша померла. Ми поїм нас забрали щось больницю. Мама тоді це забрала нас. І ми жили. Я не боялася, я її називала мамою. Ну, все було хорошо з нами. Я її люблю, вона мене любить. Про нову домівку на Хмельниччині Альона каже. Тут я добре вчу, вчуся, багато друзів, і мені нормально тут жити. Я ходжу на теніс. У цій родині, яка переїхала на Хмельниччину з Дніпропетровщини, нині проживає шестеро дітей, розповідає мама Наталя. Найстаршому – 16, наймолодшому – 6 років. Діма попав нам із санаторія. Нам служба подзвонила і каже, не хоче додому їхати, бо мама його там і збивала. Дівчатка, у них мама померла, і ми їх у марту забрали з лікарні. Мені там холодно було, погано топилося, О, і їх відвезли, їх було троє. Шість сестра старша їхня була, має. Діти були холодні, босі і голодні. А хлопців Даню, Русю і Максима, Наша нас сім'я виїхала, ну, десь виїхала, я не знаю, куди, і їх нам теж запропонували, щоб прийомна сім'я була. За словами батька вихователя Віктора Шунди, переїхали з дітьми на Хмельниччин через те, що жили в 9 кілометрах від місця, де йшли потужні бої. Каже, були прильоти. Одна з ракет прилетіла до місцевої школи. На жаль, звісно, там все лишилося. Так прийшлося, коли прийшлося нам тікати. Виїжджають оттуда, скажімо так, взяли саме таке крайне. Наталя Шунда каже, в травні було три роки з того часу, як троє хлопчиків живуть з ними. Дівчата – п'ять років, а 16-річний Дмитро – вже 10 років. Школа та, тут нормальна, однокласників, гроші вчителя. Тут ми в цьому селі вже місяць цілий живемо, села непогана, красива. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.